Halucinant! Surdomut, amendat de jandarmerie pentru ce a scandat Lozincii la congresul PSD. Jandarmeria a încit amenzi după congresul PSD din 10 martie. Mai multe persoane au fost amendate pentru ce au îndrăznit să vorbească împotriva socialdemocrailor. Printre ele, iunce chanțuri domni. Majoritatea amenzilor au fost de 500 de lei date pentru participare la contramanifestație subliniere Iscandr lozinci împotriva persoanelor care subliniere I.D.S. subliniere urau legal activitatea la Congresul PSD, informează Poftimesc. Cetan care a mai subliniere, a fi subliniereat mesajul scris Liviu Dragnea ales la al 14-lea Congres s ales cu amendă de 1000 de lei. Ulmea, încet și ansur Ioan Ioandruia, acuz ce fost subliniere, el a amendat tot pentru scandare de lozinci, cu suma de 2000 de lei. Protestatarii acuzau tentativ de intimidare a jandarmeriei, mai ales ce protestul fusese notificat. De subliniere i-protestau pa subliniere NIC, trei protestatarii au fost luați sublinierei i agresați în duba de jandarmerie, apoi du sublinierei la secție sublinierei amendaci pe motiv ce au strigat termenul penal la portavoce. Prin postul linierei ta de azi, mai mulți protestatari primesc amenzi de la Congresul PSD, fără să fi fost legitimați. De asemenea, la Congresul PSD am fost martor când o duba jandarmeriei a lovit o protestatar de subliniere linierei, circulația era oprit. După ce protestatar a fost lovit, aceasta a cerut explicații subliniere oferului, dar acesta nici măcar nu a coborât din masul În schimb, alți jandarmi au serit pe protestatar să o agreseze verbal sublinierei să o înture de la locul accidentului. Oferul Dubei jandarmeriei s-a ascuns în spatele Dubei, iar în locul lui a venit un alt jandarm, a declarat-o protestatar, pentru pochitimesc.